هل تريد بدء البيع في موقع ايباي بواسطة طريقة البيع التي تسمى بالدروب شيبينج اذا انصحك مشاهدة هذا الفيديو لتعرف كيفية بدء مشروعك بطريقة صحيحة مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي الكثير من الأشخاص تبدأ مشروعها بطريقة الدروب شيبينج دون الانتباه لعدة عوامل مهمة مما يؤدي لحظر حسابهم أو عدم نجاحهم بمشروعهم. العوامل الأساسية لبدء مشروعك هي أولا عدم البدء بطريقة الدروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في الموقع. الكثير من الأشخاص تبدأ البيع بطريقة الدروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في الموقع وهذا خطأ. لانه لا يوجد لديك القيود الشهرية الكافية لبدء البيع في موقع ايباي وايباي يعطي الامكانية للتجار الجدد في الموقع بيع فقط عشر منتجات بقيمة 500 دولار فهذه القيود لا تكفي لادارة مشروع دروب شيبينغ ناجح عليكم اولا بيع المنتجات من بلادكم وشحنها بنفسكم وبعد حصول بعض المبيعات الاتصال بموقع ايباي والطلب منهم رفع القيود الشهرية ايضا عندما تبدأ عمل دروب شيبينج مباشرة بعد التسجيل في موقع ايباي ايباي سيعرف ذلك يمكنه معرفة ذلك من كود الصور التي ستعرفونها في صفحة المبيعات وعندما ستتصلوا لتطلبوا لاول مرة رفع القيود سيتحرى حسابكم ايباي وفي بعض الاحيان لن يقبل رفع قيودكم بسبب بدء عملكم بالدروب شيبينج مباشرة صحيح ان موقع ايباي يسمح لنا استخدام طريقة الدروب شيبنج بموقعه وقد اثبتت لكم ذلك في الفيديوهات السابقة ولكن البدء بطريقة الدروب شيبنج مباشرة بعد التسجيل في الموقع هذا يدل على عدم المهنية وعلى عدم فهم المجال ثانيا رفع نسبة الفيدباكس بفضل رفع نسبة الفيدباكس لحسابكم لان الزبائن عادة تفضل الشراء من تجار لديهم عدد فيدباكس عالي أنصحكم جمع على الأقل 100 فيدباكس ثالثا إيجاد مورد مهني إحدى أهم العوامل الأساسية والمهمة في مجال الدروبشيبينغ هو إيجاد مورد مهني قبل البدء بمشروعكم عليكم إيجاد المورد الملائم وأن يكون مهني بعمله بشحن المنتجات بسرعة لديه خدمة زبائن جيدة لديه عدد كبير من المنتجات وبأسعار جيدة رابعاً، كن مستعد لتوفير خدمة زبائن جيدة وسريعة لا شك أن خدمة زبائن جيدة هي إحدى أهم العوامل لنجاحك في موقع ايباي لذلك عليك الرد على رسائل الزبائن وعدم تجاهلهم خامساً، معالجة الشكاوي بأسرع وقت ممكن في جميع مشاريع التجارة سيحصل بعض الأخطاء مثل ممكن أن يتأخر وصول المنتج للزبون أو أن يصل المنتج مكسور. فبحالة إحدى الزبائن فتح شكوى عليك حلها بأسرع وقت ممكن إياكم ابقاء شكاوي مفتوحة هذا سيؤثر على تقييم حسابكم وعلى سلامته حتى لو لزم الأمر إرجاع المال للزبون وتحمل المسؤولية في النهاية طريقة الدروب الدروبشيبينغ هو مشروع تجاري مثل أي مشروع تجاري آخر ولكل مشروع تجاري يجب الاستعداد إليه بطريقة صحيحة وعدم الاستخفاف باي عامل اتمنى اني اضفت لكم معلومات جديده واستفدتم من هذا الفيديو ولكل الاشخاص المعنية ببدء العمل بطريقة الدروب شيبينج جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية تشرح لكم كيفية فعل ذلك كل ما عليكم فعله هو كتابة تفاصيلكم بالرابط المبين تحت الفيديو وسارسل لكم سلسلة الفيديوهات لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك في صفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيبي وأمازون أتمنى لكم النجاح بمشروعكم سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو